ألف مبروك الشهادة والتخرج الغزال، بالعزيمة والإرادة جبت لي على شهادة، ألف الشهادة والتخرج يا العزيمة على, على ناجحة بنت مغدٍ والحبايب فرحوا فيها، أمك ترقص أمامك والفرحة كلها عشانك، قالت الفرحة كبيرة وأفراد صارت خريجة وحققت في ذخر اهل الحيه بالسعاده والسرور والفرح عم الحضور نجحه بدر البدور يجعل الفرحه تدوم بالسعاده والسرور والفرح عم الحضور نجحه بدر البدور يجعل الفرحه تدوم ويجعل الفرحه تدوم الفمدرك الشهاده والتخرج الغزل في العزيمه والاراده شفتي على جهاد نجحه يا بنت أبن والحبايب فرح فيها أمك ترقص أمامك والفرحة كلها عشانك قالت الفرحة كبيرة وافراح صارت خريجة وحققت حلم القبيلة يوم ذا يوم عيد يوم ذا يوم عيد جعل يجزى والديك في جنة ويجعلك ربي يذخر له للنفوس الحية بالسعادة والسرور والفرحة من الحضور على الفحات دوووم